આઈસ્પ્રિમ મિન આ માટે જ કરી છે બરાબર તો અંદર જોડાવતા રહેજે બરાબર હા ઓકે હા છે બરાબર પાસનગમનું તલાવ હા મંદિર આ ટાવર ટાવર એરપેલનું mari khatkar mo sapno ko anse oh anse aata lav gelo motu bhai gar ya side na ra vachena apna sara motu kat nahi mari khatkar mo sapno ko anse લાગ हे मारी वीर वीर वीर तमाम गमनवारो चालू जे गमनवारो बात नहीं रेई छे पण ओ ई मारी महापादा रानी देवली आ गया さばこたさばこた<音楽><音楽><音楽> ભાઈ જમવાનો બાત ક્યો ફેબ્રુઆરીની શાંતિથી હા હા હા એ કેડે નિસાર રફીર ભાઈ રોજા હા ભાઈ રોજા હા શિકારી <coughs> માત્ર જઈએ ખાવામાં બે દીધી કે બાકી કરીએ આપણે છો ને તુજો હજાર તો ગાડી શાંતિ ગાડી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 બે દેની પોર્ટલ જે કે હદન સોન ના આયા કોણ કોણ આયા મોર સુદાન ને attentes જવા તવા ભાઈ મને લઈ જાય કોક ને હમ ડર જ જહર જીની બિખાઈ કરી છે પછી લિકનિકન મુખ હૈના હાર આવ એ બરુશિયા છે આમાં ખાઈ ખાઈ એનું બને દાન ના હું ખાવલો એ આપણો હંગા હંગા થા તમારે અલગ નહીં લાગે કે તમે તમને આ ફોન લેજો થોડીવાર બંધ કરીને આવા અંદર સુજા મેળા તો અગાઉ માં મળો મેળા તો ફોન લે ખાવો કે એ ભાઈને એ તો અલ્યા તારો ફોન ના તો નો નો પઈ એને નથી કરતા ત્રેશ कारियो बजी जाती है पजी ले ले ना बनेला मनत ना आली है तो मनत मनत ना आवे नहीं पकड़ लिया हेलो हेलो હા મને એ વોટ આટલું ના કે કંટ્રોલ ને બસ મોનો મોજી ફીટ લાગો ને મારું ડાઉં આના બે કાઉન્ટર બનાવા કાઉન્ટર રાખવા પડે ભાઈ રના આદમી દેખાતા નહીં પેલી રીતો લઈ જા લઈ જા હૂડ હૂજેરહ સાજજે પસાજજે જાજ પૂજંજજ હૂજેંજાજજે સાજજાજજાજજ સાજએંજજ છીજતાજજાજ જીચેં � ખા બાકીને <ob SCI noise> લાઈન બનાજા ભ મેં કાપલો સાઈડ માં મેં કેટલા કહ્યું રસ્તામાં પગના મેં કાબ સાહેબ મને મે <Indonesia> કરતો <laughs> <laughs> જો ભાઈ આ બધા બધા આ બધા જ લોકો છે જપક જપક રખાયા તો બે હું તમે તાચો તમે હા <laughs> હા તારી ગમતી છે રો રો આગળ થઈ ગયો મુકાઈ લે પૂડે ને ઉલ્યા તાજે હો મુકાઈ આ વિડિયો કાલ કર લો હ હ હા તા હુઆ તા હુઆ બોલવાંગ ને આની આ છે તો મતલબ આ હા દે યો પકડવા પકડ પછી મુખાય લેવું એટલે ઉડા જોઈ રહ્યો અરે લાગત બલ લે ખાધી માસ્ક પર વાત બોલા મારે હો ઇન ટર્કો કે <laughs> મમી <coughs> ને જરા પત અચ્છા હે હાલ દેરિએ છરિ઺ 5020. એકરય મશર યાલ �сть િકરા મં૨ હાાને નાિર માંમમ મં જિક મામ ા�લ્ગ crashesકામં મિક આપમ, નિ� બહુ સુંદર બરાબર બને દાર ભાત થાલા કમ લે આ તો બરાબર જ છે આને રીઓ ના થોડીક આપો આપો અમે આવી જવાનું છે અમારે પણ તો કંઈક વાગે દેખાય છે પૂરિયા ના લેતા બધા આ મહત્તા ને ઉત્તા ને ઉમેતા ના કેટલા ઘર માં વચના તમારે આ ભીખ સાહેબની ઓર નેક લઈ દીધી કેટલા વારીમાં 15 વારીમાં 15 વારીમાં 15 ગ્રામ 70 ગ્રામ 70 ગ્રામ આપો મે ખાધું નહીં હોભળાતું નથી વકાસ એટનાથી ખાઈને ખાઈ મારે વાર બે પૂરી લે રાજા આવે તો મને પાકરા કે પૂરી ચારી મારા અંદર કો જો તો બાકી ના લાગે એટલે ખતમ પેલો જલતી લાગે એ મેં લખી પૂરી એ બલમી બે વાટી મી સુંદર આ પાક થોડીયા લાઈ ओ मैं ऊपर कर दे ओए ये बुढला तो रे ओए भाई का अंदर मंगवाओ कहां हो जा अंदर Baik, <laughs> sudah. नन्हा नन्हा अल्लाह बोलते पाछी खात्रा छोटा नन्हा उपजाने या रे जानो ऊपर ओके थोड़ी आवाज आएगी बात कर सकते हैं 8 के पोटुए हां हां આનો મળતો પર પણ થઈ છે આ લઈ લેના બેકમાં આલો બેકમાં આલો બસ એટલે લે એમ મારી આ તો આ તો ઓલો પૂરી કો પણ સાચો આ મને એ ખબર તો મનથી તો ખાવ મેમ મેમ લેવ ઓન જાન મેમ આ બોય એન્જીનર છે તમે કાઈ નું આપો આ સાયન્સમાં ભગવાન નામે કી ને કે ઓલ બાત ઠીક જવાળી આ સાંભળો ને આ રન નહી પણ રન કરવાના છે તમને કોલ કરીને બીજું બીજું પણ ના ટિકટોક હોય ઓહ વગાડવા માટે આની સૂર્યનો દેખાય Grazie a voi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 કેમ છો બધા લોકો કેમ છો કેમ છો કેમ છો बोलले रे हालाय दंग फानी रे या हे फाइ दंग वारम बाकी बोल के का करते बोलिगे बताऊ पूरीगे हम रे से हाके तो पहली बारि जाके तो जो आपले fલ મડી્મગ કચ઼ મીં મ઩ઓ ભાાહ ઢિલાણ ઋદમાક ચેરાં હિમાા。ંતડાામાં કામાં ખાંલાાચં હદા ભાા� યી સાજ સાજ પંરા િજાજ તે ને હીજાજ સાજે એજાજ હૌ્ય પીજ ને ને નેને ને નેને સાજ્ય એ હાજાજાજ ને હું ક્યાં જીત હૈ પિન ફરતા હ ना मन बात कर हलो नहीं हारू हेट कर पही हारू मि ओ तो नहीं, नहीं बकान હલો કરવાનું નું કહ્યું